nu scoate la lumina actorii statului paralel. Atac dur la adresa lui Coldea. Maior, Covesi-Oprea nu mi-a felicit semne frec de zona asta. sublinieră subliniere de cel Popescu Tericianu a declarat marci într o conferință de presă susținut la sublinieră Ov ce atât persoane cât sublinierei instituci în principal din zona instituțiilor represive ale statului au format statul paralel Persoane sublinierei instituții care au funcționat într-o formulă ocultă, alte ori la vederea sublinierei prin care au reu subliniere IT se scurt circuiteze instituțiile democratice subliniere legitime ale statului în luarea deciziilor. Sunt în principal din zona instituțiilor represive ale statului. Acesta este statul paralel. Statul paralel sunt sublinierei persoane care au antrenat dupiele instituțiile, aduc protocoalele secrete dintre serei, sublinierei parchete, nu sunt legate numai de o persoană, nici sublinierei colo, au antrenat sublinierei instituții, ceea ce este foarte grav. A subliniat Tericianu. El a adugat ce în momentul de fac se încearcă puțin câte pe puțin desșelenirea terenului pentru a înțelege mai bine, pentru a vedea mai bine conturul. Începem să îi vedem pe actori. Pe domnul Coldea, pe domnul Maior, pe doamna covesii sublinierei mai sunt sublinierei La lasere instimabilul general Dumbrav. Eu nu-i subliniere tiu pe tot ce nu mi-a apelat să mă frec de zona asta cu serviciile, dar sunt A apuntat pre subliniere dintele alzezi. Întrebat dacă sunt subliniere. -i politicieni în statul paralel, Tericeanu a afirmat ce, în mod normal, politicienii care sunt în funcții publice nu se poate spune ce fac parte sublinierei din statul paralel. Dacă nu aveau funcții subliniereii voiau să fie influenți într-o alt formulă o feceau cu statul paralel. Exist subliniere iambivalenci, cum era domnul general Oprea, care era mai mult cu statul paralel decât cu statul de drept, a spus Tericianu. Referitor la dispariția statului paralel, presublinierea din Telealde a declarat ce acest lucru încearcă toată lumea se le fac acum. Mi-a sublinierea dea mult s-au îndrăgostit de chestia asta încât beniesc ce nu o să fie o munc simplu. Dar, după cum vedeți, sublinierea Comisia care a funcționat pentru noaptea alegerilor din 2009, sublinierea Comisia de Supraveghere a SRI fac o muncă, dar subliniere i presa. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar ceea ce a dezvăluit în ultima perioadă presa este cel mai consistent lucru. Tot și împreună, pentru însneto subliniere, în ci subliniere a societ și sublinierea climatului politic în România sublinierei pentru rectetarea încrederii ce cenilor în instituțiile statului, trebuie dus la cap pe acest proces. Cei care au lucrat pentru statul paralel ca să nu mai aibă influențe ar trebui îndepărtați din orice funcție pe care au ocupat-o, pentru ce sunt pervertici deja. Mulți nici nu sublinieră, tiu pe ce lume trăiesc sublinierea, îi se pare ce sublinierea ar trebui să fie, a concluzionat Tericeanu, conform Pres.